El primer van ser tot nervis. Moltíssima gent desconeguda, moltes carpetes vermelles. El meu primer dia, que em vaig equivocar de classe, evidentment. 52.00, dius, joder, hi ha 52.000 classes. Vull dir, per què comença el 52? No, no, no ho entenc, no entenc. Me chocó un poco, sobretot per por bueno, el outfit de la gente. Perquè jo soy una persona que viste molt simple, hasta vengo en chandas. És un clásico. Pero yo que los primeros días de carrera siempre todo el mundo viene súper bien vestido en plan que sus mejores galas cuántas veces he llegado tarde a clase entre una y mil te vale la respuesta lo digo de otra forma que pasada a par sabbut my funciona Ai, que ens diuen, jo me tiro a la piscina, que és com... Hola, buenos dias, què tal, com va? I ja està. La carpeta de Pompeu, ja va ser ara no que ens en donin una cada any. A mi em donar la primera primer, vaig dir, ah, que bé, la carpeta, tal. Jo, ah, soc universitària, això, eh? La veritat que la tinc no, per la rasta. Per cinc euros et compres una altra. Però una cosa és que te la regalin, i una altra cosa és que tu la compris. El sentiment ja no és el mateix. És un clàssic de la Pompeu. La pizza de la cacetería del edificio 40. Tenim les pizzas, però normalment està, està bé portar-te tàpers. Jo que faci un tàper totes les mañanes. Arròs. Arròs i pasta. El l'esto, jo que tengo la pasta con la salsa, con la carne, con las patatas, con el espárrago, y el bròcoli i el guacate, pum. You win. Me la hace mi madre. Jo no soc de tàpers, més de bar. És veritat, per, per treure't et fots aquí un plat, no? Perquè m'ha de fer el tàper. El lugar d'on me hores he passat. Probablement serà el bar. No és per quedar bé, però pas més de he passat més estones a la biblioteca. La Biblioteca de leslengüents és la millor biblioteca que hi ha a Barcelona sense dubtar. Unes escoles, com les rebaixes, allò que obre les portes i tothom va corrents a buscar lloc. Treballar per trimestres implica principalment una exigència diària. Has de seguir les classes i els seminaris i les pràctiques de manera constant. Jo uh -huh. soc un fan de la Navidad i el hecho de poder tenir las 5 exàmens lo, lo aprecio mucho. Jo sempre he dit que la universitat és definida amb una paraula, que és descobrir. En modo broma posé excel·lència internacional. Esforç i treball. Exigència, sacrifici, dedicació... Aquí, a la segona fase és molt... ...coms, hem de fer-ho, hem Hi ha la fase del principi, de començar assignatures, no sap molt bé el temari, d'explicar l'avaluació... Encara pots estar tranquil. I llavors hi ha la segona fase, que és la fase de... Seria hora que m'hi comencés a posar. Pues ya, a partir de la 8 empeza el miedos. <laughs> la setmana deu. Mort. Locura. I'm always panic. estudiar, estudia, estudia. Repasa, repasa, repasa. A partir de setmana 10 no me quito el xanda. El món està dividit en tres tipus de persones. Els que prenen apunts en full, en ordinador, i els que no en prenen. Els apunts repuls... són compartits. Això <laughs> sí que és. Això és es una mafia escondida a la Pompeu. Escolta, tens això, jo et dono l'altre. Jo te cambio este por este. per cuánto me los das? Jo te rasco i luego tu me rascas a mí. Además va bien, funciona así. ¿Detrás del muro del zoo se oyen ruidos? Sí, sí. Yo apostaría por el león. Yo creo que es un elefante, ¿no? ¿Un alafán? ¿Really? No. <risa> ¡Nunca! Es un clásico en la Pompeu escuchar el tranvía que viene e corriendo <risa> y perderlo. veu Si jo t'havien de votar per el millor campus... A veure, espera, hi ha Ciutadella, Pobla Nou i el tercero? Campus Mar. És el millor campus de tots. L'acte de graduació no s'està fent a Ciutadella. Però que té la plaça Gutenberg és xulíssima. Fem la festa major. Jo crec que ara mateix és Ciutadella. Me van a linxar, però és real. És un clàssic a la Pompeu, que els del Campus del Mar aprofitem els canvis de classe i classe per anar a platja. Sí, he ido Erasmus. Tant a nivell acadèmic com a nivell personal, el potser el millor any de la meva vida. Recomendable per a tot el mundo. Jo vaig fer l'Erasmus a Viena. Santa Cruz, Califòrnia, Bèlgica. Oslo. Mannheim, Alemanya. Singapur. És un clàssic a la Pompeu, anar a la gespa del 13 i que estiguin els trempats assesant. Jo ja he estat trampada. En la Pompeu he hecho baile, he hecho yoga. cor, la lliga de debat. Tres anys en el torneo de boli i playa. En l'equip d'esports dels fènixes. Jo sóc un fènix a la Pompeu, i orgullosa. Jo soc escener. Jo jugo futbol. Jo soy alumni. Entonces... Crec que és una molt bona forma de mantenir el contacte amb la universitat. De hecho tengo una sudadera i todo, que pone sóc alumni, que me enviaron muy buena. És un clàssic a la Pompeu que després d'exàmens el bar estigui a rebentar, però tothom va a celebrar-ho. Estudi and also have fun. La Pompeu Farra és la millor festa que organitza la uni. Feston. No he ido. Culpable. La Pompeu Farra seria de les millors coses després dels amics. No te cuento. Doncs els amics són el millor que m'emporto de la uni, una segona família. Compartint experiències, moments que són... Sortir de classe, en el bar, saber que estarem tots, muntar una taula gegant... S'haurà de faltar els seguretats de la biblioteca que et demana la carnet. Sí. Ja ho veus. El millor cosa que he fet de és l'experiència. He après a lluitar, he après a patir, he après a saber. Que d'alguna manera no tot s'acaba, sinó que moltes coses tot just comencen. Ah. Perquè soc una nena, no em veig llevant-me cada dia d'hora i anant a treballar i tenint responsabilitats. És que no... Fer el màster o marxar fora? Ya tengo treball. O sea que genial. És un clàssic a la Pompeu sortir per aquella cortina i intentar fer mil maniobres perquè no sap cair res. És un clàssic a la Pompeu, ficar-te al sol quan fa bon temps. Trobar-te els audiovisuals gravant cosetes. La guerra entre els coloms i les gavines és a qui s'emporta el millor menú. Organizar una cervezada per cualquier excursa lo suficientment bona. Uh! Això també és típic, no he dit. It's over. Companys i companyes de promoció 2019. Ho hem aconseguit! per fin! Felicitats, companys. Ara, a menjar-se el món.